פלש על המצלמה הוא אחד הכלים האהובים עליי ביותר בתשע שנים האחרונות, ולדעתי הוא כלי חובה בערכה של כל צלם מתחיל. בסרטון של היום אנחנו הולכים ללמוד איך עובד פלש ואיך אנחנו עובדים איתו. אני אעזור לכם להבין איזה פלש לקנות, אני אשתף אתכם בכמה שילות עבודה עם פלש על המצלמה, ומתי ומתישהו לקראת הסוף אני אשתף אתכם בטכניקה שפשוט נראה טוב בכל סיטואציה, אז שווה לכם להישאר. אז פלש או ספידלייט ליתר דיוק הוא בתכלס ההתנסות הראשונה שלנו עם אור מלאכותי בתור צלמים הוא כמות של אור בהבזק, במהירות גבוהה האור שהוא יורא פוגע באובייקטים ואז הם חוזרים למצלמה וזה מה שהמצלמה רושמת בזכות ההבזק המהיר הזה הפלש עוזר לנו להקפיא את התמונה ואנחנו נקבל ככה יותר פרטים ויותר חדות בתמונות שלנו יתרון נוסף חשוב שיש לפלש זה שהוא יורה אור לבן, אור שיש בו הכל ככה כל אובייקט יכול לקבל את מה שהוא צריך כדי לזהור ולהיות הוא או במילים פשוטות הפלש עוזר להדגיש את הצבעים של האובייקטים שלנו יש פלשים גדולים יותר שבתכלס מה שמשנה זה עוצמת אור שהם להפיק עם זאת אני חייב להגיד שאני אישית עדיין משתמש בספיד לייטים האלה, אני משלב כמה כאלו בעבודה שלי, ואני עושה איתם צילום מאוכל וחתרונות ובעצם את הכל. אז תהיו בטוחים שמדובר בקלי, עם עוצמה מאוד מאוד גדולה של אור. בכל הספיד לייטים ללא צא מן הכלל יש מצב ידני, וזה מספיק כדי להשתמש בכל הטכניקות שאני הולך לספר לכם עליהם היום. זה לא משנה יש לכם, כי בסופו של דבר כולם בנויים באותה הדרך, אז שמחו עליי שאתם תסדרו לאורך הסרטון. יש שתי פונקציות שמבדילות בין כל סוגי הפלשים שקיימות בשוק אופציה של TTL ו-HSS, נכון מהירות קבועה אלו שני פרמטרים שצריך לקחת בחשבון כשאתם קונים פלש אנחנו נדבר עליהם בהמשך ואתם יכולים להגיע ישר לחלק הזה על ידי לחיצה על המסך וגרירת שתגיעו לחלק המתאים בטיימליין, בזה של הזמן <laughs> אם יש לכם כבר פלש תביאו אותו כדי שנעבור על זה ביחד ותתרגלו איתי היום אנחנו נדבר על טכניקות שמתעסקות רק בפלש על המצלמה אפשר גם לצלם עם פלש שהוא לא על המצלמה אבל אז אנחנו צריכים איזשהו אמצעי שיעזור לפלש לדבר עם המצלמה בשביל זה למשל יש טריגר אוקיי? הדבר הזה אנחנו מחברים אותו על המצלמה למעלה ואז הוא יודע לדבר עם הפלש שלנו ואז הוא יכול להיות מרחוק ולראות עדיין אני אתן לכם דוגמא לוחץ מפה מפליש. הפלש מתחבר למצלמה דרך האוטשו אנחנו מחברים אותו ככה יש פלשים שברובם אנחנו מסובבים ויש כאלה עם חיבור אחר לכל יצרנית של מצלמות יש עוד שום משלה את הדגם של הפלש אתם רוצים לקנות אתם צריכים לקנות את אותו הדגם שמותם לסוני או ניקון מה שיש לכם הפלש אני משתמש להסביר לכם עליו הוא גודוקס 850 גרסה שנייה זה פלש שהוא ידני מה שכן יש לו אופציה של סינכון עם פלשים אחרים של גודוקס ובלי טריגר שיהיה על הפלשים האלה הם יודעים לדבר לבד עם הטריגר אז זה, כלומר אני לא צריך לשים אותו במקום אחר ולשים אותו גם על טריגר אחר נוסף ביד שימו uh, את הפלאש מצב מניואל בכל הפלאשים בדרך כלל קוראים לזה מוד כשלוחצים על מוד, לנו את הפונקציה אז של הפלאש מיוצגת בעצם בשברים מה שאנחנו רואים פה, השברים האלה שמתקיימים זה בעצם 1 16 של הפלאש okay? זה חצי עם העוצמה המקסימלית של הפלש. יש פלשים שמשחקים בהם ישר עם וזה מספיק, יש פלשים אחרים שצריך ללחוץ על כפתור, ואז לשנות את העוצמה. זאת הפונקציה שאני נוגע בה הכי הרבה במהלך שימוש בפלש על המצלמה. משהו שחשוב לדעת זה שכשאנחנו משתמשים בפלש על עוצמות גבוהות, ייקח לו זמן להתאם בין הבזק להבזק. זאת אומרת, אם אני אצלם עכשיו אחד, אני אנסה ללחוץ כמה פעמים, תראו מתי יהיה עוד הפעם. אחד הייתם שלקח לו כמה שניות עד ניתן מחדש, לעומת זאת אם אני אשים עכשיו על רבע, אוקיי? שזה עדיין יחסית מאוד גדולה, כן? עדיין לוקח לו קצת זמן להתאנ, אבל שימו לב על ההתחלה, ירינו שתיים ברצת. זה חשוב מאוד לדעת את זה, כי אם אנחנו מצלמים במהירויות כאלה גבוהות, למשל ולא שלושים ושתיים, שתראו מה קורה, מפזיק ללא סוף, בשלושים ושתיים, כן? לא על המצלמה מבחוץ, אני לא אעבור עור 32 כי אחרת אני אוכל לפספס המון רגעים שבהם הפלש לא יפזיק לי אז אם אתם צלמים בחצי או באחד אל תהיו מופתעים שפתאום יש לכם תמונות חשוכות ואם פתאום יש לכם תמונה חשוכה תזכרו בתוטוריה על זה, תזכרו בסרטון הזה ואז תצפרו לכולם על הערוץ יוטיוב של יובל ותזמינו אותם להצטרכף למשפחה <laughs> לפלש יש שליטה על פיזור האור שלו זה זום ونאנו ששולטים על זה בדרך של לרדת לחיצה על כפתור א zoom וזה סיבוב ומעגל גלגל במתאי מילימטר, ה פיזור של ה فلاش, אור שלו, יתיר מאוד מאוד צרה, מאוד מאוד פנימה, ok, מאוד מאוד רכה ה فلاش זה, ב מאוד מאוד צרה ה לכאן. זאת פונקציה. מטורפת שאני משתמש בה המון המון המון המון ובהמשך אתם תבינו למה האופציה השנייה שגם קיימת בכל הפלשים נקראת מולטי מולטי מה שהיא עושה הפלש יורא כמות של הפזיקים כמה פלשים ברצף ואנחנו שולטים על התדירות בעצם על, על הזמן בין כל פלש ופלש מה שרשום פה המספר הזה 4 זה 4 הפלשות ואיפה שיש ה וז, ארץ זה כאילו התדירות של הדבר 15 פלשים, תדירות 20 וואו, חזק, את הדברות ממש נמוכה, שבע פלשים, ראיתם? אני אגיד לכם את האמת, אה, וואלה לא יצא לי להשתמש בזה בחיים, לא אשקר, עכשיו האמת, אחרי הניסוי הזה, <laughs> קצת נפתחו לי עד שקרות, <laughs> אולי אני כאן להשתמש בזה להמשך, אבל בכן לא השתמשתי בזה, ואנחנו נלמד היום על מניואל? עם פלשים בסיסיים בדרך כלל אנחנו לא נוכל לצלם במהירות טריס במצלמה שלנו מעל 1 חלקי 200, יותר מהיר מ-1 חלקי 200. זה אומר לנו בתכלס שאנחנו נוכל להשתמש בפלש שלנו בעיקר וכמעט רק בלילה או כשהתאורה יותר חשוכה. נוכל עדיין להשתמש בו ביום אבל הגבלה הרצינית שאנחנו נחווה זה שאנחנו לא נוכל להשתמש בצמצמים הפתוחים שאנחנו כל כך אוהבים וליהנות מעומק שדה. אם אנחנו רוצים לצלם מעל 1 חלקי 200 יותר מאיר מ-1 חלקי 200 של השניה במצלמה שלנו, אנחנו נצטרך שהפלש שלנו... יתמוך ב-HSS, סנכון מהירות גבוהה בפלשים שיש זה, צריך להפעין את זה למשל אצלי בפלש, לוחצים ארוך על הכפתור הזה ואז אתם רואים שהופיע פה אייקון של H עם בזה כזה, עם זה כמו של אריפוטר זה אחד מהפונגציות שאתם צריכים לשקול בקובד ראש שאתם קונים פלש ולהתאים את זה לשימושים שלכם אם אתם מצלמים הרבה בחוץ ואתם רוצים להשתמש בפלש שלכם גם בחוץ כדאי לכם להשקיע בדבר הזה אתם לא צריכים לדעת, אבל אני לכם כי זה ממש מעניין אבל מה שקורה כשהמצלמה שלנו מצלמת במהירות טריס מאוד גבוהה מדמיינו שכל הפרצוף שלי זה היה חיישן. בקום שהמצלמה תיפתח ותסגר ככה, בגלל שזה מאוד מאוד מהיר, מה שהמצלמה עושה היא בעצם, יש פתח קטן בין uh, בטריס, והפתח הקטן הזה רץ מההתחלה עד לסוף, אוקיי? הוא רץ, וככה הוא חושף את כל התמונה. אז כדי שהפלש ינסתנחרן עם, עם מה שקורה באופן טבעי במצלמה, בדברים כאלה, במיעורות כאלה גבוהות, הוא יורה המון המון קטנים, ואז בגלל שהמצלמה כל הזמן עושה ככה, כל ההפזיקים האלה צובעים בתאורה אחידה לאורך כל התמונה, את הפריים שלנו. תודו שזה מעניין. <laughs> שתי אופציות האלה של הזום והשליטה על העוצמה של הפלש, הם שתי אופציות היחידות שאני משחק איתן כשהפלש שלי נמצא על המצלמה. ובדרך כלל הוא במצב ידני, אלא אם כן במצב TTL. TTL משמעותו Through the Length, זה המצב האוטומטי של הפלש, אין את זה בכל הפלשים וזאת היא האופציה השנייה שאנחנו צריכים לשקול אם אנחנו רוצים לקנות פלש במצב הזה הספידלייט שלנו יורף פלש אחד מהיר, מודד את כמות האור שחוזר ידי חדשה ואז הוא יורד כמות האור שהוא חושב שצריך כדי להעיר את התמונה כמו שצריך, הוא מדד את מה שחזר ו... אז הוא תיקן או הוא יראה את מה שהוא חושב שצריך אני אראה לכם בפלש הזה שלי שבו יש כן TTL אני אשנה את המוד אצלי פה לב, זה עכשיו במקום אחר אוקיי? עכשיו אני בטיטל עכשיו אתם רואים את הפלוס עכשיו בפלש הזה ספציפית הפלוס והמינוס, אתם רואים את המקש הזה كان? אני צריך ללחוץ עליו כדי להגיע לפיצוי חשיפה אוקיי? אפשר לשלוט על האיזון של החשיפה על ידי המקש של פיצוי החשיפה בפלש במילים פשוטות זה אומר לנו שאם עכשיו אנחנו מנסים להפזיק עם TTL ואנחנו רואים שכל התמונות שלנו חשוכות אנחנו רוצים בעצם לספר לפלש שהמדידה שהוא עושה אנחנו צריכים שהוא יראה יותר בהיר ממנה בשביל זה יש לנו פיצוי חשיפה בפלש הזה זה על ידי המכש הזה של הפלוס והמינוס אוקיי? יש פלשים שזה נראה טיפה אחרת אה, כמו שיש בתוך המצלמה שלנו אנחנו לוחצים עליו ואז אנחנו רואים פה פלוס 0.7, 0.7 זה שני שליש סטופ אוקיי? הוא יראה פלש יותר חזק ממה שהוא חושב שצריך בשני שליש סטופ, באפס שבע אם התמונות שלכם יותר מדי בהירות כשאתם משתמשים ב אז תשתמשו בפיצור חשיפה לכיוון השלילי, לכיוון מינוס ואז הוא יראה פחות פלש ממה שהוא חושב שצריך אם יש לכם פלש ואתם מבולבלים מכל ההגדרות ואתם לא יודעים על מה לצלם תתחילו לצלם מידני ככה תהיה לכם יותר שליטה ואתם לאט לאט תבינו יותר טוב איך אם אתם רוצים לקנות פלש ואתם לא בטוחים אם לקנות אותו עם TTL או עם HSS אני ממליץ לכם את הדבר הבא אם אתם מתחילים וזה הפלש הראשון שאתם הולכים לקנות אני ממליץ לכם לקנות פלש ידני וזול דרך eBay של ין גנוע הפלש הידני הזה יספיק לכם כדי ללמוד את הבסיס בלי השכות דעת של פונקציות מתקדמות והוא יעזור לכם בהמשך באופן בטוח כי מתישהו אתם תרצו ותצטרכו לקנות פלש נוסף כדי לעלות לשלב הבא ולהשתמש בשתי מקורות אור כשתגיעו לשם אתם תהיו יותר מנוסים ואתם תדעו יותר טוב מה תהיה הבחירה הנכונה בשבילכם אם להשקיע ב-TTL ו-HSS או לא להשקיע בהם בכל הספיד לייטים יש פה קלאף ודיפיוזר כזה, מרקח כזה. מה שהקלאף עושה הוא בעצם משמש כמחזיר אור. ברגע שאני מכוון את הפלש שלי למעלה, אוקיי, האור שפוגע מכאן חוזר פנימה לכיוון אה, האנשים או אובייקט שאתם מצלמים. הרבה מאוד צלמים משתמשים בשיטה הזאת, במיוחד כשאנחנו בחוץ ואין לנו ממה להקפיץ אור. אה, בכלל, משתמש בה יותר לעולם, נדרתי לעצמי, נדר. <laughs> אבל אם אתם כבר משתמשים בשיטה הזאת, אז אני ממיץ לכם גם להוציא את הדיפיוזר הזה, בין חצי לשלושת רווי כזה, ואז הוא גם משמש כקלף, והוא מרכך את האור אפילו יותר. אבל מצבן אותי אין לי שליטה על הפיזור של האור, אור פשוט התפזר לכל מקום כי זה כלף לבן במקום זה יש לי את השיטה שדיברתי עליה בהתחלה והיא ישיר זאת היא השיטה שהיא בעצם הטכניקה שנראית טוב בכל סיטואציה עכשיו אפשר לצלם עם פלש ישיר או עם 2.5, 2.8 אתה לא יודע אם זה אחד, 2 כמה... כמה מצלמים, או בצמצמים סגורים אני אישית הרבה פעמים יותר אוהב להשתמש בצמצמים סגורים יחסית כי זה גם עוזר לי להתקרב לסטייל הזה של התמונות עם הפילים כשהיה פעם שהכל בפוקוס בעצם אז זה עוזר לי להתקרב לשם ואני מאוד אוהב את הסטייל הזה דבר ראשון בלי פלש אני מכבא את הפלש ומכוון את החשיפה לרקע שלי אני לא רוצה שהתמונות שלי יהיו שחורות לגמרי בלי רקע זה משעמם וזה לא יפה ואנחנו לא מעבירים ככה את הסיפור ואז אני מוסיף את הפלש בפלש ישיר אני כמעט תמיד משתמש בזום, אוקיי? הזום שלי יהיה בין 35 ל-200, אוקיי? למה אני רוצה בעצם זום? כי אם זה הפריים שלי, אני לא רוצה תאורה שטוחה על הכל, שהכל יהיה מואר, אני רוצה בדרך כלל שהאזור הזה של מרכז הפריים הוא מה שיהיה מואר, וזה מה שזום, הזום של הפלש בדיוק עוזר לי לעשות. אנחנו משתמשים בעוצמה יחסית נמוכה, אפילו נמוכה מאוד, זאת אומרת בין כאילו, אני משתמש בדחקה ב-64-128. זה המפתח להמון תמונות עם של פעם שאנחנו מאוד מאוד אוהבים ומאוד חוזרות עכשיו לאופנה, עם כל העריכות המגניבות האלה שמזכירות צבעים של פיל. הראתי לכם דוגמה של זה בסרטון שלנו עם קולור גריידינג, ומאוד מאוד ממליץ לכם לשלב את הטכניקה הזאת ביחד עם זאת, הן עובדות, בובה ביחד. <laughs> אם הרקע שלכם שחור מדי ואתם לא מצליחים לפתוח אותו, מה שאתם צריכים לעשות בדרך כלל, זה לעלות את ה-ISO, לעלות את ה-ISO, את ה... איך שאולי תקראו לחבר הזה שדיברנו עליו כל כך הרבה פעמים, ולפצות עליו, כדי שכמובן התמונת לא תהיה שרופה, בין זה להוריד את העוצמה של הפלש, או לסגור את שער ההגדרות. אני מדבר בעיקר על הצמצם, ואם אתם עדיין מרגישים שאתם לפתוח יותר... את הרקע, ואתם לא רוצים להעלות עוד ISO או ISO, תפתחו את המהירות טריס שלכם. זאת אומרת, תצלמו במהירות קצת יותר נמוכה, בגלל שכמו שדיברנו בהתחלה, הפלש מקפית התמונה, ועוזר לנו לקבל חדות ופרטים, אנחנו בעצם נוכל אה, לברוח מהבעיה של אה, תשטוש בתמונות שלנו, כי הפלש יעזור לנו בעצם להקפית התמונה. השיטה הכי אהובה עליי, שיטה שאני משתמש בה הכי הרבה שלי נמצא על המצלמה, הקפצות. להקפיץ אור. העיקרון אומר שהאור נהיה רך יותר ככל שמקור האור גדול יותר. ההבדל בין גודל של מנורה של פלש לבין גודל של קיר הוא הבדל עצום והתאורה שמתקבלת כשאנחנו הופכים את הקיר למקור אור שלנו, כשאנחנו מקפיצים עליו בעצם אנחנו נקבל תאורה הרבה יותר רכה ומחמיעה ואני תמיד משתמש בזה, תמיד שנים על גבי שנים בחיי לילה וגם באירועים ואם אני משתמש בפלש על המצלמה שלי והוא פלש ישיר אז הוא פלש מוקפץ <laughs> ככה <כך> זה <laughs> העיקרון של השיטה להקפצה אומרת שבתכנס אנחנו יכולים להקפיץ אור מכל דבר, גם מקיר שחור האור פוגע וחוזר מה שאנחנו צריכים לשים לב זה הצבע של הדבר שממנו אנחנו מקפיצים אם אנחנו מקפיצים מאור אדום כל האור שיחזור גם יהיה אדום אוקיי? ודבר שני אנחנו מכוונים את האור לכיוון שממנו אני רוצה שהאור יגיע אם אני מצלם לשם אני בדרך כלל רוצה שהאור יגיע קצת מלמעלה ואינחת ככה יפה על האובייקט שלי אוקיי? בשביל זה אני משתמש בהקפצות אבל זאת טכניקה שלא פשוט להסביר עליה ויש לי המון המון מה להגיד עליה וצברתי המון ניסויים עם הזה ואני אהיה מאוד מאוד שמח לשתף אתכם בטכניקה הזאת, אבל זה יצריך מאיתנו סרטון אחר. אם אתם מעוניינים שאני אסביר על השיטה הזאת בסרטון חדש, תכתבו לי בתגובות ואני אטפל בכם, ואם אתם צופים בדבר הזה מהעתיד, וכבר בהווה בא... שלכם יש כבר את הסרטון אז יהיה פוטלים כל עכשיו. <laughs> ושיטה שאתם ממש רוצים להוסיף על שלכם נקראת מריחות. במריחות מה שקורה זה שאנחנו משתמשים במהירויות טריס נמוכות ואנחנו משתמשים בפלש שלנו כדי שיקפ מצלמים מקרוב, ואז אנחנו בעצם מורחים את הרקע או את התנועה של המצלמה שלנו או את התנועה של האובייקטים בתמונות שלנו. זאת שיטה מדהימה שאני מאוהב בה, <laughs> ממש בקדה כזה חופשי. כל התמונות שאתם רואים פה עכשיו על המסך משתמשות בטכניקה של המריחות אין פה בכלל פוטושופ בשום שלב, רק צילום ועריכה בלייטרום. ביטחתי לעצמי שיטה של מריחות שלא ראיתי בשום מקום אחר, אז אני לא יכול לשתף אותה איתכם עכשיו, כי צריך לתת לה את הכבוד שמגיע לה בסרטון משלה. אם זה מעניין אתכם, צפרו לי שאני אדע את כאן בתגובות. ואם הגעתם עד לכאן, אז קודם כל תודה רבה, ואני מזמין אתכם רומק הלב, לצפות בסרטון הזה. ממש כדאי לכם, כאילו, סרטון טוב. סרטון טוב.